كان نفسي أكون إنسان عادي، إنسان بسيط عايش راضي، عايش حياتي كده على الهادي، أقصى أحلامي صحة وستر ورزقي ورزق ولادي، ملها الحياة دي جميلة والله يا ربي، أنا نفسي فيها وبتمنى ما يضيع العمر يا ربي قبل ما اتهنى، يا رب ارزقني أكون إنسان عادي.